ده كده المفتاح التي العادي تمام ده كده طبعا بياخد ايه معانا مساحه في الجزئيه دي كده تمام ده مفتاح التي العادي احنا بقى قصيناه وهيبقى كده ده كده الجزء اللي فوق وادي الجزء اللي تحت تمام. هنبدأ نركب ده كده. في قلبي. بكل سهولة. كده. ركب معانا راجع تاني حرف التين. نشتغل به. نفس القوة ونفس المتاني. نلمه. بيتلم معانا عادى برده بكل سهوله وبيتعلق بالطريقه دي كده بقى كده يتحط مش هياخد مساحه مش هياخد مكان السكوترات الموتسيكلات العربيات يعنى ما فىش مساحه او زى الميداليه جمعه. وألف مبروك وعقبال الباقي عقبال الجديد هيتعمم طبعا الكلام دا كله في جميع المفاتيح <hesitation> مفاتيح التي اذا كان بقي عشره تمانيه اتناشر اربعتاشر عشرين خمسه وعشرين أي تي هيتعمل بإذن الله بنفس الطريقه ديت كدا وشكرا. على الله التوفيق